مثلك حافظ القران طوبى لكم بمحا قصص اسلامية وتاريخية من اين ابدا؟ والحديث غرام فالشعر يقصر والكلام كلام من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام دموع الشوق فاضت في عيوني ونبض القلب رفرف بالشجون فسبحان الذي سواك نورا وأنت لآدم من أصل طيني تخيرك الإله تخيرك الإله له حبيبا وأعطاك الشفاعة باليمين وأشهد خلقه هذا إمام وسيد ولد آدم يوم ديني, وسيد ولد آدم يوم ديني. ذلك رسول الله وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود فعن ابن عباس قال فكان من دلالات حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو أمان الدنيا وسراج أهلها ولم يبقى كاهنة من قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبتها وانتزع علم الكهنة ولم يكن سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا والملك مخرسا لا ينطق يومه ذلك ومرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك البحار يبشر بعضهم بعضا به في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميمونا مباركا فكانت أمه تحدث عن نفسها وتقول أتاني آت حين مر بي من حمله ستة أشهر فوكزني برجله في المنام وقال يا آمنة إنك قد حملت بخير العالمين طرى فإذا ولدتيه فسميه محمدا ليحمده الله في السماء ويحمده الخلق في الأرض واكتمي شأنك وأعيذيه بالواحد من شر كل حاسد فقالت لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي احد من القوم ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه فسمعت وجبة شديدة وأمرا عظيما فهانني ذلك وذلك يوم الاثنين فرأيتك أن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني كل رعب وكل فزع ووجع كنت أجده ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء وظننتها لبنا وكنت عطشا فتناولتها فشربتها فاضاء مني نور عال ثم رايت نسوة كالنخل الطوال كانهن بنات عبد المطلب يحدقن بي فكانت مريم العذراء وكانت اسيا زوجة فرعون فبينما انا اعجب واقول وا من اين علمنا بي هؤلاء؟ واشتد بي الامر وانا اسمع الوجبة في كل ساعة اعظم واهول. فإذا أنا بدباج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا قائل يقول خذوه عن أعين الناس خذوه عن أعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرشح مني عرق كالجمان أطيب ريحا من المسك الأذفر وأنا أقول يليت عبد المطلب قد دخل علي وعبد المطلب عني نائ. فرايت قطعه من الطير قد اقبلت من حيث لا اشعر حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد واجنحتها من اليواقيت فكشف لي عن بصري فابصرت مشارق الارض ومغاربها ورايت ثلاث اعلام مضروبات علم في المشرق وعلم في المغرب وعلم على ظهر الكعبه واخذني المخاض واشتد بي الامر جدا فكنت كاني مستنده الى اركان النساء وكثرن علي حتى كان الايدي معي في البيت وانا لا ارى شيئا فولدت محمدا صلى الله عليه وسلم فلما خرج من بطني درت فنظرت اليه فاذا انا به ساجد قد رفع اصبعيه كالمتضرع المبتهل فمحمد اسمه في الغيب يلفى جوار العرش في عز مكيني فيا قلم اغترف يا لوح سطر ويا دهر استمع يا ارض صوني سيأتي أحمد مني رسولا ليكمل نعمتي ويتم ديني رسول محبة وهو اصطفائي وإنك يا محمد في عيوني وارتج إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وانتكست الأصنام كلها عند الكعبة وانكبت على وجوهها وصاحت وولولت ولقد سمعوا صوتا من الكعبة يقول يا آل قريش جاءكم البشير جاءكم النذير معه العز الأبد والربح الأكبر وهو خاتم الأنبياء والمرسلين يا أل قريش جاءكم البشير النذير وغاضت بحيرة ساوى التي كانت تسير فيها السفن وجف ماؤها وخمدت نار فارس ورميت الشياطين بالنجوم وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة وعظمت قريش في العرب ففزع إبليس أبغض خلق الله وجمع أباليسته وقالوا ما الذي أفزعك يا سيدنا؟ فقال لهم ويلكم لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع الله عيسى ابن مريم عليه السلام فقد حجبت السماوات عنا اخرجوا وانظروا ماذا حدث فافترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا ما وجدنا شيئا؟ فقال إبليس أنا لهذا الأمر ثم انغمس في الدنيا فجالها حتى انتهى إلى الحرم فوجد الحرم محفوفاً بالملائكة فذهب ليدخل فصاحوا به فرجع ثم صار مثل الصر وهو العصفور فدخل من قبل حراء وقال له جبريل عليه السلام ما وراءك لعنك الله فقال له ما هذا الحدث في الأرض فقال له ولد محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إبليس هل لي فيه نصيب؟ قال لا قال أفي أمته؟ قال نعم قال إبليس رضيت يا جبريل فعندما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم فرح أبو لهب بمولده وأعتق جارية عنده من فرحته بمولد النبي وعندما مات رآه شخص بمنامه فسأله عن حاله فقال له إنه يخفف عني العذاب في كل يوم اثنين لأجل أنني أعتقت جارية فرحا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا هذا والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم